Всім привіт, я Богдан Кравчук, а це програма «Плюс-мінус» на каналі InPolotNet.pl І сьогодні ми будемо обговорювати цікаві новини, які відбулися протягом тижня в Польщі. Минулого тижня ми з вами говорили про заборону ввезення сільськогосподарських продуктів на територію Польщі українцями. І Україна задає удар відповідь. Спілка молочних підприємств України подала ініціативу до української влади. Про заборону ввезення польської молочної продукції в Україну. Польські фермери можуть не переживати, бо в Україні наразі ця ініціатива не запроваджена. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. за 15 місяців збільшилася кількість ввезених автомобілів. Збільшення невелике. Всього на 1%. Вартість транспортних засобів у річному вимірі збільшилася на 30%. У польських банкоматах збільшиться ціна за зняття готівки. В найближчі місяці банки планують підняти комісію навіть до 10 злотих. Вже з червня банк ПКО планує збільшити Оплату Українцям знову продовжили термін легального перебування і цього разу аж на рік Нашим співвітчизникам дозволили перебувати на території Польщі до 4 березня аж наступного року А деяким громадянам навіть довше Чи є тут плюси? Однозначно є, тому що українці не мусять подавати документи на карту поводу В Польщі змінилося законодавство щодо праці. Що змінилося в законодавстві? Змін дуже багато, але найголовнішими з них є. Можна працювати одночасно на іншу компанію, можна збільшити час перерви і можна подати заявку на покращення умов праці. Зміни почали працювати від 26 квітня. В основному змінюється ставлення до працівника і його праці. Ідея полягає в тому, аби збалансувати час працівника між роботою, приватним життям і родиною. Наважаються травневі свята. Тож як будуть працювати магазини в Польщі? Оскільки в Польщі з 1 по 3 державні свята не будуть працювати магазини. Oh, okay. Наприклад, відома німецька мережа Lidl працюватиме в торгівельну неділю з 9 по 19. На свята працюватимуть невеликі локальні магазини, а також астрономічні заклади. Звісно, це дуже погано, що магазини де будуть працювати в неділю. Не забирайте у нас магазини, ми не хочемо цього. Хочу шоколад він. Задоволений. Мені Шоколад. В Польщі відбудеться великий кінофестиваль, будуть українські фільми. Це буде вже 20-й ювілейний фестиваль Millennium Докс Against Gravity. Аж 8 польських міст будуть демонструвати хороші фільми у себе на фестивалях, а також їх можна побачити онлайн. На фестивалі представлені також українські фільми. Офіційним гаслом фестивалю «Не будь байдужим». Організатори цього фестивалю надихаються мужністю українців, які борються з російською навалою. І тому вони ініціювали багато стрічок на кінофестивалі, які показують ті чи інші різні аспекти війни. Це був досить насичений тиждень на новини але ми будемо з вами прощатися це була програма плюс-мінус не забувайте поставити вподобайки підписатися на вийте в дзвін свободи а також коментуйте якщо вам сподобалося я впевнений що вам сподобалося іншого варіанту немає тож слава Україні і побачимося за тиждень